لقد <تضحك> طلعت على كتاب الحديث للسنه الثالثه الثالثه المتوسط في حديث رقم 31 بعنوان الشيطان يخالف بين المسلمين فاحذروه. السؤال بان في معاني المفردات كلمه الشيطان معناها انه كان من الملائكه فعاقبه الله بسبب عصيانه وامتناعه عن السجود لادم فهو عدو للبشر الى اخره، فهو فعلا كان من الملائكه؟ هذا في خلاف بين العلماء معروف. قال انه من الملائكه. ثم قُرِد باللعين وبعض اهل العلم قال أنهم من الجن وان الطائفه التي كان منها هو الجن ولهذا قال جل وعلا الله ان كان من الجن فشق ان ربه فبين سبحانه كان من الجن والجن هو من هم المعروفون هم الثقل الثاني قال بعض اهل العلم وهو ابوهم كما ان ادم هو ابو الانس فهو ابو الجن وفيهم الشياطين وهم المرده ولكن قال بعضها العلم ان طائفه من الملائكه قال له جن لانه استجنوا وسفوا فقيل له جن هم من الملائكه وقال القولا مشهوران ولكن جماعه من المحققين يرجحون ان جين غير الملائكه وانه كان مع الملائكه يصلي معهم ويتعبد معهم فعنده الامر فلما ابى وفساق وتكبر يعين وطوائف يدعون الان وصار من ذريته الشياطين وجن منهم المؤمن ومنهم الزاد ومنه مكافر كما قال إرامنا من الصالحين ومننا دون ذلك نعم. وأقول يقول قول نعم. من الجن ولا من الملائكة قول أن العلماء نشور أنه, أنه من الملائكة وأنه طرد لما استكبر وأن جن طائفة من الملائكة يقال له جن وقال آخرون لا جن هم بإستقال الثاني مع رخول قال الله فيه ما خلقه الجن والإسلام لأبدون وأن ليسوا من الملائكة وأن الملائكة خلقوا من النور والجن خلقوا من النار كما قال تعالى وان كان خلق له من نار من نار قال خير من خلقته من وخلق وخلقته من طين فهو ليس من الملائكه في العنصر عنصر الملائكه من النور وعنصره من النار فليس منهم في العنصر ولا في الحقيقه ولكنه كان معهم فلما اويضوا بالسجود لم يسجد وتكبر وعصى فطرده الله وبعده ولعنه ولهذا اخترع هذا الشيخ الاسلام ابن وقالوا انه من الجن وهو ابوهم خلقه الله ما يجري من ولا شك ان ملايين ولكنه كان معه في السماء كان يتعبد فلما استكبر طول دواء الله أمين.